napot kívánok és Isten hozta a Kred kurszusban! Én Szefi József vagyok, a Kovászna megyéért felelős számítástechnikai tanácsadó, és ebben a videóban szeretném bemutatni Önöknek, hogy hogyan lépjenek be az Educredes e mail címükbe, illetve utána az első webináriumba, ahol majd további útba igazítást kaphatnak. Az Educredes e mail címek a Google rendszerében készültek, így a legkönnyebb fellépési mód az, hogyha belépünk a Google-nek a levelező rendszerébe, a guma, gmail és ez beírva fent a pöngészőbe, hogy gmail.com nyomunk egy Enter-t, és már is a bejelentkezési képernyőn találjuk magunkat. Um, amennyiben már van Gmail fiókunk, azonnal belépik itt a rendszer, a Gmail fiókban, ezt majd később megmutatom, hogy hogyan kell megkerülni. Egyelőre azt feltételezzük, hogy nincsen még Gmail fiók a gépen, ilyenkor itt a jobb felső sarokban a nagy kék gomb mellett találunk egy sign-in gombot. A nagy kék gomb az ugyanis egy fiók létrehozásátban segít, viszont ez az ukradás fiókok már léteznek, ezeket már létrehoztuk önöknek. Így önök csak be kell jelentkezzenek. Ez angolul sign in, románul connectázat-e a gomb, illetve a magyarul bejelentkezés néven fog szólni. A böngésző és a Google beállításai szerint változhat, változhat az önök számítógépén. De mindig itt a jobb felső sarokban a nagy kék melletti első gomb. Ezt a gombot megnyomva fogad minket a bejelentkezési képernyők. Itt kell beírni, azt mondja, hogy e-mail or phone, tehát e-mail vagy telefonszámot, csak az e-mail címet fogja elfogadni. Mindenkinek a személyes e-mail címe, személyes educred e-mail címe az keresztnév.családnév uh, formátumban van. Én most egy testelek nevű uh, felhasználót hoztam létre itt bemutatni a dolgokat, és akkor az e-mail címe elek .test, kukac, Edukred. .ru formátumban van. Uh, mindig ékezetek és szóközök nélkül, több keresznév vagy több családnév esetén kötő jellel elválasztva. Tehát elek.test.kukac.educred.ru és megnyomjuk a next urma.torul vagy magyarul következő gombot. Általában itt a nagy kék gomb fog segíteni minket tovább innen haladni. Jó, enter your password azt mondja, vagyis írjuk be a jelszavunkat. A kezdett jelszó mindenkinek a telefonszáma, tehát 10 számjágy, 07-tel kezdődik, és mindenkinek a személyes telefonszáma, amin felvettük önökkel a kapcsolatot. A teszteleknek jelennek. jelennek. ha jól emlékszem, akkor egy ilyen telefonszámot állítottam. És ismét megnyomjuk a Next gombot, hogy tovább haladjunk. Jó. Ez az ablak csak első belépésnél fog megjelenni. Ez a, az adatvédelmi információkról szól. El lehet olvasni minden egyes ilyen kicsi link kattintható, és megnyit egy újabb információs ablakot a mindenféle adatvédelmi beállításokról. Ezt általában nem szoktuk elolvasgatni, hanem csak megnyomjuk az Accept, Accept, Elfogadás gombot alul. Innentől fogva a rendszer átvált romára, mivel a, az Edukredes kontalapból román nyelven működik. Jó, ismét fogad minket egy ablak, mielőtt még eljutnánk a kontig, a, amit csak az első belépésnél fogunk látni. Ez egy istáhozott ilyen bumvenit ablak. Nyomunk egy Inaintet. Választunk egy megjelenítési módot, uh, igazából sok nem változik, csak a levelek sűrűsége, de ezt majd később elmagyarázom, hogy miért abszolút -e nem fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, simán csak le kell okézni. Jó. Egy jobb oldalt van egy papapablakunk, amire azt mondjuk, hogy amonce lesz, hogy az is múljon el. És jelenleg be vagyunk lépve a lapjáraton az Edupredes fiókunkba. Uh, ezen a ponton megmutatom Önöknek azt is, hogy ha már van Gmail fiókjuk, akkor hogyan tudnak belépni. Mi történik? Beírják Önök, a gmail.com, jönnek a Gmailbe és a személyes fiókjuk fogadja Önöket, hasonló formátumban valószínűleg. A jobb felső sarokban viszont találunk egy uh, ilyen karikát, színes karika a nevüknek a kezdőbetijével. Vagy, hogyha állította képet a Google rendszerében, akkor egy képükkel, és erre kattintva, ez a g Suite keret, ez csak az ilyen vállalati fiókoknál van, az nem lesz, hogy a személyes e-mail, de a, a karika az mindig ott van a jobb felső sarokban, és arra a karikára kattintva előjön a fiók választó uh, menü. Itt ugye már lát, látható a fiók uh, használójának a neve, az e-mail cím, van egy uh, ilyen gestionáció, Google gomb, amivel lehet uh, változatos fiók beállításokat állítani. Illetve, ami minket érdekel, ez a gomb Add a Alt Count". más uh, fiók hozzáadása magyarul. Add a New Account angolul. És ezt az Add a God's Alt Count gombot, illetve megfelelő nyelvű fordítását kell megnyomjuk. És amint azt megnyomtuk, ismét fogad minket a bejelentkezési képernyő, ahol kéri nekünk, azt mondja, adreszad-e e-mail numarul, de telefonára, emlékezhetnek pár perccel ezelőtt, innen indultunk ki, tehát itt kell beírni az edukredes e-mail címet, és haladni tovább ugyanúgy, ahogy mutattam az előbb, ahhoz, hogy eljussunk ide. Na már most, hogyha itt vagyunk, akkor előtt tovább lépnénk a webináriumra, bemutatok egy gyors beállítást, ami nagyon hasznos tud lenni, a gimmelnek az összes beállítása itt a jobb felső sarokban, kicsit lejjebb a fogaskerék ikonnál található, amire kattintva megnyílik a beállításoknak a menüje, amiből minket a setör, konkrétan a beállításoknak az összegző menüje, összegző oldala érdekel. És erre a szetörre kattintva betölti nekünk a sok-sok-sok-sok beállítást, ami van. Itt van lefelé rengeteg beállítás, itt van több tabokra osztva, több ilyen kategóriába osztva sok-sok beállítás, de amikor ide lépünk, a legelső tabon, a general tabon, a legelső beállítás, amit tudunk állítani, az a limba, vagyis a nyelv. És ezt a könnyebb megértés érdekében javasoljuk, hogy állítsák át magyarra. Tehát... Kiválasztok a, a lenyíló listából a magyar nyelvet, itt lesz az M betűnél, Népsorban vannak. És nem változott semmi, ez azért történik, mert amikor egy beállítást itt, itt eszközölünk, akkor le kell menjünk az oldalajára. aljára. És az oldalaján van egy Salvation Modifier ele, beállítások mentése, Save Settings, nyelvtől függően, gomb, és ezt a Salvation Modifier gombot megnyomva, Elmentődnek a beállításaink, és innentől fogva a Gmail betöltése mondja is, és teljesen magyarra váltott az egész felület. Ismét előugrott egy reklámablak a Google Meet-ről, és erről, is, erről fogunk most beszélni hamarosan. Rendben. Egyelőre laukézzük az egyetlen gombbal, ami van alatta, és akkor haladjunk tovább. Önök mindannyian kaptak egy meghívót, az első webináriumra, az, itt a, az Edukredes e-mail címükre, amit ugyanígy megtalálnak. Van két euh, levél a Gmail csapatától, a Gmail használatáról, amit esetleg elolvashatnak, hogyha érdekli önöket, viszont van lesz egy meghívó tőle, mint névről, ami mondja is, hogy webinárium S5, az 5 lévén az önök szériája, és a teljes webinárium név, illetve dátummal, rákattintunk, akkor részletesebb információkat is kapunk. Ez most egy rengeteg információ, ami, amit így értelmezni kéne, vagy lehetne. Ami minket érdekel, az itt van legelő, ahol mondja, hogy mikor. Jelenleg most a, nálam este fél tíz van, és csináltam egy webináriumot tíz órára, azért, hogy legyen a közeljövőben. Tehát mondja, hogy hamarosan webináriumon van, és ami érdekel minket, az egy kicsit lájább a levelben. Lesz egy ilyen, hogy Join with Google Meet. És egy ilyen link, hogy meet.google.com per 3 kötőjel, 4 kötőjel, 3 karakter. Mindig az ilyen meet.google.com kezdetű linkkel lépünk be egy webináriumba, és most sem a helyzet. Ára a linkre kattintva meg is nyílik a mitnek az ablaka. Itt megint előugrik sok fajta érdekesség. A középen, amit látunk, az csak azt mondja, hogy, hogy el kell fogadtatni vele a mikrofont és a kamerát. Ezt kilőjük. A bal felsősorokban itt van a Google Chrome-nak konkrétan a kérése, hogy fogadjuk el, ö, ö, engedélyezzük a kamerát és a mikrofont. Ezt engedélyezzük is, Allow gombbal. Ha engedélyeztük a kamerát, akkor meg is jelenik itt a jobb felső sarokban egy kamera ikon, illetve itt, ezen a területen, én most kikapcsoltam, de önöknek kapásból beindul a kamera. Na már most mi történik itt? Ez egy előbelépési oldal, tehát itt még nem vagyunk belépve a webináriumba. itt tesztelhetjük, hogy működik a kamera és a mikrofon, illetve ki is kapcsolhatjuk ezeket, az első belépéshez. Uh, javasolt, hogy az első belépéshez mindenképpen a mikrofon, illetve minden belépésnél a mikrofon legyen kikapcsolva azért, mert ha belépik uh, 20 ember a webináriumba és mind a 20-nál van egy minimális zaj, esetleg még páranál is kezdenek beszélni, akkor egyszerre olyan hangzavar tud támadni, hogy nem lát semmit érteni, nem lehet semmire odafigyelni. Úgyhogy javasolt, hogy kikapcsolt mikrofonnal, kamera opcionális lépjünk be, és itt ami fontos nekünk az, az, hogy itt oldalt, esetleg kisebb képárnyön lehet, hogy nem oldalt jelenik meg ez a rész, hanem a kameratér alatt, itt alul. Nem gond, a lényeg az, hogy van nek, lesz nekünk egy ilyen nagy zöld gombunk, amin azt mondja jelenleg, hogy akunk, -um. és ez nekünk jó, ugyanis uh, van egy olyan opció ember, a gomnál, ami akkor történik, hogyha más vagyunk belépve. Most belépek egy kicsit a személyes e-mail címemmel. biztonságos játszó vagy hosszú játszó. És személyes e-mail címel belépve, esmét beindult a kamera, személyes e-mail címel belépve nekem azt mondja, hogy csatlakozás kérése. Ez nem jó nekünk. Amikor ilyent mond hogy csatlakozás kérése, az azt jelenti, hogy nem az edukredes fiókkal lépünk be. Minden egyes kredes webináriumba az edukredes fiókkal kell belépjünk. Ebben ha, a, itt most hiába kérek én csatlakozást, nem lesz engedélyezve a belépésem, és teljesen fölösleges próbálkozni, ilyenkor, amikor ö, ezt írja ki, illetve ha ugyanezt írja ki más nyelveken, ö, angolul ask to join, románul solicita participare" azt hiszem, amennyiben ezt írja ki, itt a jobb felső sarokban, ahogy már az előbb is látható volt, van egy ilyen gombunk, ami azt mondja, hogy fiókváltás, skinbackontool, change account, és erre kattintva előjön a fiókválasztó menü, ami, hogyha be vagyunk jelentkezve már az edukredes fiókkal a gépen, ahogy az előbb tettük, egyszerű gomnyomás és bejelentkezik, illetve ha még nem vagyunk, esetleg már másik gépről lépünk be, kicsit később, akkor másik fiók használatával a bejelentkezési procedúra újra végig csinálható, és akkor be leszünk az edukredes fiókkal. Itt most kiválasztom a tesztelek fiókot. Ismét indul nekem kameras, mikrofonos és minden. lállítok, És most mondja is a pár hogy a akkum. Tehát nem kérem a csatlakozást, hanem kapásból csatlakozhatok. És ezt, nyom, ezt a gombot megnyomva csatlakozunk is. És bent vagyunk az első webináriumunkban. Nagyjából ez a teljes procedúra, itt majd összegyűlünk mindannyian, és itt tartok még én is egy uh, további útbaigazítást. Uh, amit még fontos tudni itt, hogy uh, van alul egy nagy fehér sávunk, ahol az előző két gomba, a kamera és a mikrofon kikapcsolásra, bekapcsolása. Uh, ugyancsak elérhető, és ilyenkor is automatikusan, mikor használhatjuk ezeket a gombokat, hogy bekapcsoljuk, vagy kikapcsoljuk a kamerát és a mikrofont. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk az első webináriumon pár nap múlva.